ثم جيتني طلعت طلت فنانة اهلين فيك اهلين يا حب جيرانك رايق ووضعي <تصفيق> زين والناس خربانة وجهك يسر العين شفاك فأدانا شوقي لقربك شلعانا تبعد معانا حانا تبعد معانا شوقي لقربك شلعانا وضمنت حبك لنا أصبحت والهانا أصبحت والهانا